السلام عليكم وازيكم شباب واهلا بيكوا في فيديو النهاردة النهاردة هوريكوا ازاي تنزلوا الابليكيشن ماي فيتنس بال وفي نفس الوقت تتعاملوا معاه فاول حاجه بتخش على الاب ستور لو انت ايفون يوزر او ممكن تخش على جوجل بلاي او وات ايفر يعني الحاجه اللي انت بتنزل منها التطبيقات دي العلامه بتاعته اللي هو الزرقاء اللي في حد بينط ده فا بتعملو داونلود لحد لما الابليكيشن بيخلص التحميل وبعد كده هنفتحه سوا وأوريكو ازاي بنتعامل بيه هندوس اوبن أول مرة ادوس الاو هنا بقي خش علي ساين اب كأنك انت أول مرة ساين اب خش مع الفيسبوك زي ما بلاش تخش مع الايميل او الابل اكونت عشان بيعلق فخش من علي الفيسبوك الفيسبوك هتبقي أسهل حاجة بالنسبالكو دوس كونتينيو كونتينيو وفي الأخر خلاص دوس لوجن <تصفيق> تمام بيحمل بس شوية اعتقد كده دي اخر خطوة اهو هنا خلاص كده اقفل التاب ديت بتاع بريميوم <تصفيق> بس ده الشكل النهائي بتاع ماي فيدنس بيل يبان ان هو يعني رخم شوية بس هو سهل بتخش على الفود بقى من فوق لو دوست على الفوت هتلاقي بيقول لك الجول بتاعك قد ايه انت اللي بتدخل الجول ده واوريكم ازاي تدخلوا الكالوريز بتاعتكم تعملوا لها تراكينج آه على مدار اليوم آه هنا بيقول لك الكالوريز الاسبلت بتاعتها كام في الميه من الوجبات البروتين قد ايه الفات الكارب اللي انت مفروض تاكله وانت اللي هتعمل الكلام ده فانت بتخش على كالوريز هتلاقي فيه جول لما تدوس على جول هيتحلك ان انت تقدر تغير الكالوريز هنا بقى زي ما قلت لكم بعد ما تطرح ال كالوري لان لو انت عايز تنشف او عايز تزيد براحتك بتدخلها اهم حاجه ان انت تهيت البروتين جول والكالوري جول انما الاسبلت اللي جوه بقى اللي هو كام بروتين او كام قصدي فات وكام كربوهيدرات دي مش مهمه قوي از ماتش از ان انت تهت الديلي جول بتاع الكالوريز والبروتينات. تمام كده طيب زي الفل بتعمل اد فود بقى هنا ده بيقول لك ازاي دي ممكن تعمل سكان للباركود لو عندك اكل عايز تدخله ببساطه شديده يعني طيب تعال نشوف هنا مثلا عايز ادور على صدور فراخ مثلا او من اي حاجه يعني تعال نشوف صدور فراخ او دجاج يقول لك لكل 100 جرام فانت بتدوس عليها علشان تشوف الدنيا فبيقول لك والله معلم بص انت ممكن تستخدم فراكشنز وممكن ديسيمال من تحت علشان اشوف انت عايز تقاسها لك انت تعمل ايه انا يعني بحب الديسيمال تدخل الرقم على طول فبتبص هنا بتلاقي مثلا انا عايز اكل 250 جرام فانا غلطت هنا المفروض 250 جرام استخدم السيرفنج سايز 1 جرام لان يعني انا كده هاكل هاكل 250 يعني قدامها ثلاث اصفار كانك يعني بتتكلم 25000 صباح الفل فانت 2.5 مضروبه في 100 جرام انت بتتكلم ان انت بتتكلم 250 جرام حتى حتى بيكشنز معاك وانت بتدخل. أو ممكن تغير السيرفنج سايز تخليها 1 جرام وتخليها 250 فهتبتدي تعرف إن الصدور فيها 252 جرام <hesitation> أه, 252 كالوري وتشوف السبلات اللي جواها قد تعالوا البيض مثلا اللي بالصفار. بصوا البيضة فيها قد إيه البيضة فيها, البيضة فيها 72 كالوري. منهم 5 جرام فات من الصفار. تعال بقى اوريكم الايج وايت البيضه من غير من الصفار بصوا فيها كام 17 كالوري وفيها 3.5 و خمسة بروتين almost ستة بروتين طب تخيل عشان كده انت بتشيل دم ده من ده قدام لما بتعرف تدير بقى الدنيا بتاعتك يعني عايز ايه هنا بقى البروتينات والفاتس والكاربز ده ديلي اه تارجت بتاعك اللي انت بتعمله تراكنج كل يوم علشان توصل للتارجت بس ده ببساطة شديد كل حاجة عن ماي فتنس بال أتمنى انه يكون فيديو مفيد ليكوا لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وفي نفس الوقت تدى لايك للفيديو ده شكرا ليكوا أشوفكوا الحلقة الجاية